Liviu Dragnea amenin pe Claus Iohannis, va suporta consecințele. Liviu Dragnea amenin pe președintele Claus Iohannis ce va suporta consecințele atacurilor sale la adresa PSD-a guvernului. Am luat decizia să reacchion a spus Liviu Dragnea la Antena 3, anun în CPSD-i. Guvernul vor răspunde de fiecare dată de câte ori Iohannis va spune lucruri neadevărate. Merg pentru ce Palatul Cotroceni nu e proprietatea privată a cuiva?" Decizia de a nu merge pe calea scandalului. Noi nu avem niciun rezboi cu preedintele. Dar, am luat decizia să reacționăm. Nu mai putem sta să nu replic me. Să nu spunem adevărul în subliniere ISL SMS se multiplice niște minciuni, din dorinca de a, peste au cereia nu-i vede un viitor. Nu renunțăm la niciunul dintre obiectivele din programul de guvernare. Este un limbaj sub nivelul unui presubliniere din tale României, dar este o decizie asumat sublinierei fiecare va suporta consecințele, a declarat Dragnea.